Debrecenben vagyunk, a TASZ második regionális irodájának a megnyitóján, és azért nagyszerű ez az esemény, mert elhatároztuk 5 évvel ezelőtt, hogy valami fogunk csinálni, amiről magunk se feltétlenül hittük, hogy meg tudjuk csinálni, és itt vagyunk, és megy a, a regionális iroda Debrecenben, a jogsegély, tulajdonképpen most már két éve vannak ügyfeleink, és amiért még fantasztikus ez, hogy, hogy annyian voltak itt ma, amire nem számítottunk, rengeteg eljöttek el, úgyhogy hogy berobbantunk Debrecenben.